بيبتدي في الميناء النهاردة في مركز الفنون القتالية في اليابان واللي بيديره كايسي وزوجته نامايكو والمركز ده اصلا كان ملك الابوها تاكايدا لكنه سابه ليهم بعد وفاته وبنشوف كايسي هو بيشتري عقد هدية لنامايكا لكن بيكون في اتنين حرامية مرأبينه واول ما بيخرج من محل المجوهرات بيفضلوا وراه وطبعا كايسي بيلاحظ كده فبيستغبى منهم لكن في واحد عادي من الناس بيشوفه وبيتغضي منه فبيسمعه الحرامية وبيرجعوا بيطلبوا منه المحفظه بتاعته وبيدالهوم بكل هدوء لكن هما بيكونوا عايزين العقد اللي جايبه لمراته فبيضطر يدخل معاهم في قتال لكن كيس بيقدر عليهم رغم استخدامهم للأسلحه البيضاء وبيسيبهم وبيمشي وأول لما يروح بيحكي لمراته على اللي حصل بتأنبه وبتقول له انه كان لازم يسلمهم للشرطه عشان ما يتعرضوش لحد تاني وفي الوقت ده بيحاول يلطف الجو وبيطلع العقد وبيديهولها عشان يصالحها وعشان كمان يحتفلوا بحملها في نص الليل هو نايم نمايكو بتصحيه عشان بتتوحم على شوكولاته فبيقوم عشان يروح جبالها من اي سوبر ماركت وهو بيحاسب بيكتشف انه نسي الفلوس فبيرجع بسرعه عشان ياخدها لكنه بيتفاجئ بنمايكو مقتوله ومرميه على الارض وعلى رقبتها اثار اسلاك حتى كانت مخنوقه بيها وطبعا كايسي بيدخل في حاله من الحزن وبيكون متضايق جدا من كل الخارجين عن القانون بيجيلو زميل ليه من زمان وكمان يعتبر اخر نمايكو ناكابارا وبيجي له عشان يعزي ولما يحس برغبة كايسي في الانتقام بيعرض عليه يسيب اليابان ويروح يعيش معاه في تايلاند ويتدرب معاه في المركز، لكن كايسي بيرفض وبيشكره على زيارته، وفي مكان تاني في غابة بورما في مستودع خاص بصناعة المواد المخدرة بيظهر زعيم العصابة جورو اللي بيقتل واحد من رجالته لأنه سرق من شحنة كان المفروض يسلمها، وبنرجع تاني لكيسي اللي بيسأل واحد عن مستخدمي تقنيات معينة في القتال وده لأنه شاكك إن الحرامية اللي هو ضربهم هم اللي قتلوا مراته. بيعرف المركز اللي بيدرب التقنية دي وبيقتحم كيس المركز وبيدخل في معركة مع مجموعة هناك وبيهزمهم، وبيعرف منهم مكان الاتنين الحرامية وبيواجهوه معهم أسلحة نارية المرة دي عشان ينتقموا منه، لكنه برضه بيقدر عليهم وبيقطع إيد واحد بالسكينة والتاني بيطعنوا في بطنه وبيرجع للي قطع له إيده وبيقول له إن مراته ما كانش ليها ذنب في اللي حصل وبعدين بيدبحه وبعد ما اخذ بطارو من وجهه نظره بيسافر لتايلاند وبيقبل دعوه ناكابارا وهناك بيعرفه على اثنين من احسن تلاميذه واحد اسمه هيروشي والثاني اسمه لوكاس وبيبان ان لوكاس من المعجبين بكايسي وباسلوبه في القتال وبيحاول يقرب منه اكتر وكايسي بيعامله كمان كويس بيسال كايسي ناكابارا عن سبب استقراره في تايلاند فبيقول له انه بيحقق وصيه ابوه اللي كان من القوات الخاصه في حرب اليابان وكان واحد من النينجا وفقد كتير من زمايله في الحرب دي وعشان كده رفض يرجع تاني وانشا المدرسه دي واستقر هنا بيوصل لنا كبارة طرد بيستلمه وبعدين بياخد كايس لقاعه التدريب وهناك بيواجه كايس لوكاس وبينتصر عليه في اول مره لكن لوكاس برضه مش سهل وبيهزمه في الجولة الثانيه بيصيب لوكاس كايس غصب عنه فكايس بيفقد السيطره على نفسه وبيفضل يضرب في لوكاس بومف لكن كابارا بيوقفه وبيعاقبه بانه يمشي على جمرات من النار بيمشي كايس على الجمر وبيكون بيفكر في مراته وقبل ما يخلص الممر بيطلع منه وبيسيبهم ويمشي وبيروح يشرب عشان ينسى. بيخبطوا واحد هناك غصب عنه وكيسي بيتضايق وبيتخانقوا سوا وطبعا كيسي بيتمكن من هزيمته بس ده بيخلي الكل يحكم عليه. وبقوه عجيبه بيتمكن كيسي من هزيمتهم كلهم وبيمشي ويسيبهم. وتاني يوم الصبح بيكون دور كيسي في انه يجمع الثمار لكن لوكاس اول ما بيشوف حالته وحشه بيطلب منه انه ينام وهو يشتغل مكانه وفعلا كيسي بينام. وأثناء ما بهج بيجمع الثمار بيظهر شخص من وراه وبيلف عليه سلك وبيخنوه وبيموت بنفس الطريقة اللي ماتت بيها مايكو مرات كايسي، بيصحى كايسي ولما يشوف الآثار على رقبة لوكاس بيقول لنكابارة إنها نفس العلامات اللي كانت على رقبة مراته، وده معناه إن هو اللي كان مقصود يتقتل ونكابارة بيقول له إن الشخص الوحيد اللي بيستخدم الأسلاك دي في القتل هو جورو، وقتها كايسي بيسأل مين جورو وبيعرف إنه الأخ الأصغر لمعلم قديم كان زميل لتكادا أبو زوجته. وإن تكاد أتى الأخو جورو فهو بكده أتى لنميكو عشان ينتقم وكمان عايز يقتل كايسي وفي الوقت ده بترجع رغبة الانتقام تسيطر على كايسي وبيقرر يسافر لبرما عشان جورو عايش هناك وكمان كبارة بيساعده وبيديله خريطة فيها أماكن لأسلحها مدفونة من أيام الحرب اللي والده كان مشارك فيها بيوصل كايسي البرمة وهناك بيأجر تاكسي والسواق بيكون اسمه مايك وبياخده للسوق يشتري متطلبات بيكون محتاجة وبيوصله مايك للفندق وقبل ما كايسي يمشي بيسأله عن جورو لكن مايك بيكون ما يعرفش عنه حاجة بس بيعده انه هيسأله له بيدخل كايسي قدته في الفندق وبيطلع كل الحاجات اللي اشتراها وبيعمل منها وصفات واسلحة بيلفها على ايده وتاني يوم بيجيله مايك وبياخده الكباريه سمع انه جورو ممكن يكون فيه. بيدخل كايسي وبيقابل ديلر مخدرات بيستدرجوا كايسي عشان له صنف قوي من منتجات جورو فبياخدوا الديلر وبيخرجوا من الكباري بس في مجموعه من البلطجيه بيخرجوا وراهم بيرغم الديلر كايسي انه يجرب المخدر فبياثر على تركيزه شويه بيحاول كايسي يسال الديلر عن جورو بعد ما بيشك فيه وبيظهر حواليه شويه البلطجيه وبيهجموا عليه وبرغم عدم اتزان كايسي الا انه بيهزمهم ولما بيساله مش بيطلع منه بمعلومه لان محد شاف جورو قبل كده لكنهم بيسمعوا عنه بيركب كيسي مع مايك وبيرجع على الفندق وبمجرد ما بيدخل بيحاول يتخلص من تأثير المخدرات لكن في مجموعة من الشرطة بتقتحم اوضته فبيواجههم وبيكون معهم أسلحة نارية فبيحاولوا يقتلوه ولأن عددهم كبير بيحاول يهرب لكنه في الآخر بيمسكوه وبيخطوه معهم لإسم الشرطة وهناك مأمور السجن بيعذبه عشان يعرف سبب وجوده في بورما وبالأخص سبب سؤاله عن جورو. لكن كايسي بيقول لهم انه مجرد سائح فالمأمور بيكمل تعذيبه لحد ما بيفقد وعيه وبياخده زنزانه خاصه لكنه بيفوق وبيضرب الشرطيين اللي معاه وبياخد لبس واحد فيهم وبيخرج من الزنزانه وعشان كل اللي في القسم مشغولين بيقدر كايسي يوصل لمكتب المأمور وهناك بيضربه لحد ما بيعرف منه مكان جوره في الغابه بعد كده بيخلص عليه وبياخد جواز سفر وحقته وبيمشي وبيكتشف وهو خارج إن مايك باعوا للشرطة مقابل الفلوس، فبيتسلل وبيركب مع التاكسي لحد ما بيخرج من القسم خالص وبعدين بيظهر له، وطبعا مايك بيعتذر له وبيقول له إنه مضطر يعمل كده عشان أكل عيشه، فبيسيبه كيسي بعد ما بيخليه يوصله للغابة، وبيركب كيسي مركب عشان يوصل لطرف الغابة وبعسكر هناك. وثاني يوم الصبح بيكون في دورية من رجالة جورو بتلف في المكان ومعهم أسلحة بيستخبى كيسي وبيهاجمهم واحد ورا الثاني وبيستخدم الخلطات اللي كان عملها عشان يضربهم وقضع عليهم كلهم واخد منهم قنابل وبعد الأسلحة عشان تساعده وكمل رحلته وهو ماشي في الغابة بيلاقي أبور للجنود اللي ماتوا في الحرب اللي كان بيحكي له عنهم نكبارة وبيلاقي العلامة الخاصة بالأسلحة وفعلا بيلاقي أسلحة نينجا قديمة وكمان زي نينجا وبيلبسوا وبيجهز الأسلحة اللي لقاها اللي من ضمنها سيف حاد جدا وبالليل بيتوجه لمكان جورو الخاص. وجورو بيكون في مكتبه بيلعب شطرنج مع واحد من مساعديه وبيتناقشوا عن مبيعات المخدر اللي بيصنعه. في نفس الوقت بيتسلل إلى للمكان وبيقتل الحراس واحد ورا الثاني وعلى طريقة النينجا عشان ما يجذبش الانتباه ليه. بيلاقي تجمع للرجالة في مكان واحد فبيرمي قنبلة في أنابيب الغاز وبتنفجر بالمكان وقنبلة ثانية في مواد قابلة للاشتعال. وطبعاً جورو بيلاحظوا فبياخد أسلحته والسلك اللي بيقتل بيقعده وكيس بيقتل كل الرجالة وبيخرج المساعد اللي كان قاعد مع جورو وبيكون قوي جداً لكن كيس بيقدر يقتله ويتغلب عليه وأخيراً بيوصل لجورو وجورو بيكون قاعد هادي ومعاه السيف والسلسلة بتاعته وبيسأل كيسي انت مين فبيعرفه ان بنت تكايدة كانت مراته وبيهجم عليه والاثنين كانوا بيقتلوا بعض بأسلوب النينجا القديم، بيحاول جورو يلف السلسلة حوالين رقبة كايسي، لكنه بينجح إنه يخلص نفسه وبالسيف بيشيل راسه تماماً. بيرجع كايسي لنكابارة وبرضه هم بعدين سوا بيجيله طرد، بيلاحظ كايسي رمز على سلاح الراجل اللي شايل الطرد، وبيكتشف إن اللي قتل مراته مش جورو وبيكون صاحبه نكابارة وبالفعل بيعترف له إنه كان لازم يعمل كده عشان يخلي كايسي يدي على جورو. وده لأنه هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده وهنا كايسي بيتهيأ وبيهجم عليه. وبيدخل الاثنين في قتال صعب جدا وبيكونوا متكافئين في القوة، فكان صعب حد يتغلب على التاني بسهولة. بيستخدموا السيوف في القتال وكل واحد بيصيب التاني وبيوع كيسي جنب سلسلة زي اللي مراته اتقتلت بيها. في الوقت ده بيمسكها وبيتفادى ضربة نكابارا وبعدها بيخنوه بنفس الطريقة اللي ماتت بيها مراته. هيروشي بيدخل على كيسي وبيشوف قصة معلمه نكابارا. كيسي بيطلب منه إنه يفتح الصندوق فبيلاقي فيه كمية كبيرة من المخدرات. وبيطلب من كايسي انه ما يقولش لحد عن اللي كان كبارة بيعمله لإن ده يأثر على سمعة المركز وبيطلب منه يرجع بلده بيرجع كايسي بيته وبيرمي العقد بتاعنا مايكه في المية وهو بيتخيل وشها وبكده بيكون وصلنا لنهاية فيلمنا لكن افلامنا لسه مخلصتش ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك اشعار كل فيلم عندنا.